العاصمه الفرنسيه باريس تحت وسط امني كثيف لاستقبال النجم الارجنتيني ليونيل ماسي الذي بادلهم التحيه بطريقه رائعه وحي ماسي الذي ظهر على شرفه المطار عشاقه الجدد بابتسامه عريضه وبقميص فريد من نوعه كتب عليه اس سي وهي العباره التي شهرت بها الجماهير في السنوات الاخيره وتعني هنا باريس. النجم الارجنتيني سافر على متن طائرة خاصة برفقة والده ووكيل أعماله خورخ، إضافة إلى أفراد عائلته وبعض مرافقيه، حيث تأجل وصوله يومين كاملين، ما أدخل الشك في نفوس مشجعي باريس سان جيرمان. ميسي حرص على إيصال رسالة ود إلى محبي اللون الأزرق. بارتداء القميص الخاص الذي يحمل عبارتهم المفضلة والتي شهرت منذ قدوم <تصفيق> <تصفيق> Oui, ah, oui, non, non, non. Monsieur. Oh, monsieur, monsieur, monsieur, vous voilà, vous avez... les je suis à terre, parfait. Je, je suis là, avec. S'il vous plaît, avancer. Merci. Wow. terre ouais. C'est ah, le Je là. je Oh!